Ahoj kečeři, já vás vítám u dalšího dílu, který se týká typu keší. Tentokrát je to třetí díl, kde si probereme mystery Keše nebo taky Misterky, jak se tak běžně říká. Tenhle ten seriál je zaměřený na to, aby začátečník nebo i případně pokročilej si rozvěděl nějaké věci o tom, co ty Misterky jsou, případně si rozšířil nějaké svoje obzory. Proč ty mistrky jsou takhle značen a jaký je důvod, uh, proč se keše zakládají jako mistery keše. Uh, uh, ty mistery keše nebo mistrky jsou na uh, jakýkoliv mapě, v jakýkoliv aplikaci, kterou používáte, značin jako bílý otazníček na modrém poli. Zase to s největší pravděpodobností takhle bude značen úplně právě ve všech těch aplikacích, které třeba používáte v mobilních telefonech. a my si teď uh, řekneme, hmm. v jakých případech uh, se používá označení mystery cache, a následně, co to vlastně pro nás znamená. Takže pojďme se podívat na takovej krátkej přehled o tom, uh, kdy cache je značená jako mystery cache a co vlastně od toho můžeme čekat. Co od toho modrého otazničku můžeme na té mapě čekat. Uh, důležitý pro nás je. Že ta cache zase není tam, kde, ten, kde ta ikonka je, to v finále ta finální cache bude s největší proměností úplně někde jinde. Hodně se to používá, když už není místo ve městě. Například samozřejmě, je to jenom příklad. Takže když byste chtěli dát tady, a už by tam nebylo místo nebo, nebo zrovna tady, tak tam uh, dáte tu ikonku té Mystery Cache, ale ta finál, finálka, kterou vy si spočítáte, ke který dojete třeba nějakým luštěním, může být úplně někde jinde, třeba tady, někde na, na, na mapy. Uh, neznamená to, že když je tam ta ikonka, že tam ta cache fyzicky bude s největší pravděpodobností tam není. Tak a pojďme se podívat na ten přehled toho, uh, co všechno se dá označit jako Mystery Cache. Za mystery keše můžeme považovat různé kešky, a to zaprvé keše s šifrou, nebo kešek, jejichž otevření budeme potřebovat nějaký specifický nástroj, noční keše, bonus keše, challenge keše a ostatní keše, které nejdou jinak zařadit. Tak pojďme si to trošku probrat. Keše s šifrou jsou ty keše, pro jejich rozluštění finálních souřadnic budete muset vyřešit nějaký rebus, puzzle. Od nejjednodušších, jako je morzeovka, pro složitý typu enigma a, a podobný jako různý šifry, které vás napadnou. E, důležitý je samozřejmě nastudovat si listing, dost často právě tu cache budete luštit z listingu. I například v listingu, kterým, v kterém vůbec nic není a vám se to na první pohled zdá, že tam nic není. Takže cache s šifrou, šifru najdete v listingu, nebo na ní budete muset přijít. A následně se dostanete k těm finálním souřadnicím. Takže keše s šifrou jsou označované jako Mystery Cash. Nebo k otevření budete potřebovat nějaký specifický nástroj, příklad voda, magnet, šroubovák nebo nějaký jiný specifický mechanismus, který na tom daném místě je. A vy prostě budete muset přijít na to, jakým způsobem to funguje a jak se do té dostat, tak abyste se mohli zalogovat. Tak, pak tu máme noční keše, jakákoliv noční keš, na kterou budete třeba muset použít svítilnu, tak abyste prošli nějakou trasu, abyste se tam dostali, nebo třeba UV světlo, UV lampu, tak všechny tyhle ty keše jsou označeny jako misterky. Bonus keše, jakákoliv bonus keše je označována jako mystery cache, to znamená třeba bonus keše. Cashím, nebo jste třeba byli na tradičkách a našli jste někde navíčku, že bonusové číslo třeba C rovná se 2, tak si ho zapíšete a když nazbíráte všechny tyhle ty bonusové čísla třeba z několika tradiček, tak potom vás to dovede k bonuskeši. I ta bonus je na mapě a bude vám říkat, který keše musíte ulovit tak, abyste se dostali k tomu bonusu. To znamená bonus keše, jsou taky označované jako mystery Cash Pak tu máme challenge keše. Lidově by se to asi dalo nazvat jako keše s výzvou. A jsou to takové keše, kdy musíte mít předem splněný nějaký úkol. Napadáme mi v tuhle tu chvíli, že budete mít třeba misterku, která je challenge keší a která bude říkat, že musíte mít předtím odloveno 10 jakýchkoliv keší, který leží víc jak 2000 metrů nad mořem. Dneska už existují různý ověřovátka, přes který si to na internetu můžete ověřit, že splňujete tuhle challenge cache a většinou není problém ji najít, ale musíte ji logovat až ve chvíli, kdy máte splněné ty podmínky, které jsou v tom listingu. Takže vy, když ji najdete a zalogujete si ji a autor cache si ověří, že jste nenašli, 10 keší, který leží více jak 2000 metrů nad mořem, tak vám to prostě neuzná. Takže keše s výzvou, challenge keše, jsou označované jako mystery keše. No a potom ostatní keše, které nejdou zařadit. Jo, prostě se vám nehodí do jakékoliv jiné kategorie, který už jsme buď probírali nebo budeme probírat, tak se označují jako mystery keše a jsou na té mapě takhle uvedeny. Tak, a abyste neřekli, že je to jenom takhle strohý, že tady mám takovýhle jenom seznam tak se v tuhle chvíli podívat na nějaké konkrétní příklady, abyste si nemysleli, že je to až tak jednoduchý, nebo spíš, abych vám ukázal, že existují složitý misterky, na které není až tak jednoduchý se dostat nebo se na ně podívat. A proto zároveň i říkám, že to není úplně až tak pro začátečníka, rozhodující je pečlivě si přečíst listing, a je to důležitější. Je to ještě snad důležitější než u jakýkoliv jiný keše. Protože jinak se prostě tu cache neodlovíte, ne? než si pečlivě podíváte do listingu a když vám to nebude dávat smysl, tak na ní prostě nebudete chodit. Tak a pojďme se podívat tedy na nějaký konkrétní příklady. Tak a pojďme se podívat na naše příklady. Já už jsem si tady připravil mapu, kde jsem si vyfiltroval jenom misterky. A podíváme se na to, jaký ty typy misterek Můžeme na té mapě najít. Dáme si pár příkladů, nebudeme samozřejmě rozdebírat všechno, co jsme si ukazovali v těch předešlých bodech. Tak já tady jenom zabrousím na nějakých pár bodů. Tady super, jsem se trefil zrovna, je to bonus Adventure Lab na pivo do budoucnosti. Takže tady vidíme jednu bonusovku, na kterou se dostaneme po odlovení Adventure Lab se stejným názvem. A bonus cash máme tady, takže když ji teď rozklikneme, tak se dostaneme na nějaký konkrétní uh, úkoly, jak, uh, respektive dostaneme se na to, jaký odlovit. Pravděpodobně v Adventure Lab bude nějaká nápověda. Uh, že po odlovení nám to buď ukáže souřadnice, nebo nám to řekne, jak se na tu Adventure Lab dostat. Takže po rozkliknutí se to dozvíme. Tak další uh, takovou. Uh, jako, uh, Misterkou například. Je třeba, mám pocit, že je to jedna z těch Hodina matematiky, to je, mo, to, je moc, to je moc pěkná věc, protože uh, tam si, na tom si hezky ukážeme, jaký rebus třeba musíte řešit. Já jsem si ji tady otevřel a je to super. Vidíte tady mapu, vidíte tady nějaký obrazec na mapě. No, Proto říkám, že všechno jsou to keše pro běžný uživatel, nejsou to prémiovky. Takže tady neprozrazují nic tajného, ani nebudu ukazovat řešení. Jsou to všechno informace, na které se běžně dostanete. A vidíte tady nějaký obrazec Plzně konkrétně s nějakýma úsečkama. Ty úsečky máte tady uvedený. Máte tady souřadnice těch bodů, těch úseček a úkolem je nalézt cache. A tu cache najdete, když naše dnešní cache je uložena, v geometrickém středu města, ohraničeného červenými čarami. Takže vy za pomoci matematiky nebo třeba kedu, kdo jste třeba strojař nebo konstruktér, můžete využít nějaký kreslicí software, kde si prostě zjistíte geometrický střed a v tom geometrickém středu je umístěná ta cache. A nebo prostě pomocí matematiky, za pomocí výpočtů geometrických naleznete geometrický střed a na tom místě budete hledat finálku. Myslím si, že tohle je hodně hezký příklad toho, jak se dá použít misterka. Hrozně se mi to líbí, je to moc pěkně udělané. Tohle je typ misterky, která je jasně daná, jasně víte, co luštíte, je to moc hezký a přehledný. Takovéhle misterky jsou prostě radost řešit. Tak Vrátím se zpátky na mapu a vrátím se na oříšek. V Plzně máme takovou sérii týkající se hlínku. Um, a já teď na to najedu. Máme tady takovouhle, takovouhle pěknou sérii. 3x2 rovná se 7 hlínků, hlínk na dovolený. Což je hlínk? hlink se odstěhoval do humpolce, inspekce hlínku. Infekce hlínku, dezinfekce hlínku, aplikace hlínku, je tady toho hafo Váže se k tomu takový zajímavý příběh, kdo bude chtít, může trošku zabárat nebo poptat se. A my si teď ukážeme jednou z těch keší, abyste viděli, že ne, všechno je úplně jednoduchý. A podíváme se. Inspekce hlínku, jo, inspekce hlínku, já si tady rozkliknu ten listing, mám ho tady a to je všechno. Tohle to je všechno. A to není moc pěkný, protože já už tady mám vyluštěnou finálku tý keše, nicméně nebyl jsem na ní nikdy, takže já to křížku, aby to nebylo vidět, protože to tady mám v poznámce vidět, i když si nejsem jistý, jestli, jestli to je správně, nicméně tohle to je celý listing, ok? Tam dál už nic není, nejsou tam žádné waypointy. Tohle je celý listing a vy z toho listingu musíte zjistit, o co se jedná. Může to být ve zdrojovém kódu, může tam být skrytý v obrázek, který se tváří jako bílá stránka, můžou být ukrytí třeba i instrukce v obrázku daným. Je to opravdu, co vás napadne, to si prostě zkusíte, dost často budete muset asi poprosit o pomoc, protože takovýhle typ keší je e, složitý a když se vám neukazuje e, nic ani v listingu, tak víte, že luštíte opravdu složitou cache. Ještě vám tady napovídá ten terén, terén 4. Takže už z toho můžete jasně vědět, že. <tějí> a teda, pardon, obtížnost 4, tak obtížnost 4. Terén 4, je, terén 4 koresponduje tady s tím stromem, takže s největší pravděpodobností na stromě. Vyžaduje lazení po stromech, ale obtížnost 4. Uh, takže to luštění nebude úplně jednoduché. A ono je to jasně vidět i z toho, co tady vlastně vůbec nevidíte. Ten listing tady vlastně vůbec není. Uh, kdo takovýhle listing někdy otevřete, nebojte se z toho zmatený, koukněte se do mapy v listingu, koukněte se do waypointu, jestli tam něco není, koukněte se do názvu, zkuste si to všechno dát dohromady. Může se taky stát, že vám neporadí ani autor, protože nechce. Protože chci, abyste prostě luštili, ale i takhle složitě může vypadat mystery cache. Otevřete listing a nic tam prostě není. Tak já se vrátím do té mapy. Já bych vám rád ukázal ještě jednu cache, která byla odlovena měla, má FTF v roce 2017, myslím, ale není tady. Bohužel jsem zjistil, že je prémiovka, takže vám ji neukážu. Ale kdo bude chtít zapátrat z vás, tak se podívejte na plzeňich. v okolí Nepomuku. Je mystery Cache, která má jenom FTF, nemá ani STFko. A to FTF je z roku 2017, žádný další kačerý zatím neodlovil. Máme rok 2020, takže tři roky je tam FTF a není tam ani druhý nálezce. A možná by to pro vás bylo zajímavý. Já ukážem si ji, zkuste zabátrat v té mapě. Je to okolí Nepomuku Přich. Myslím, že nebudete mít problém najít, pokud jste, pokud jste prémiový, tak to byly takové ukázky toho, s čím se vlastně můžete setkat, co můžete v reálu vidět. Já doufám, že jsme si to nějak rozumně jakoby řekli. Ještě mi napadlo, že bychom si mohli, mohli ukázat nějakou tu Challenge Cache. Tak já se to pokusím najít, vydržte, já si stopnu video a zkusím se předminknout, mám takový pocit, že v okolí železní rudy taková cache je, o který teď momentálně vím. Takže ji zkusím najít a hned jsem spát. Je to přesně jak jsem říkal, existuje tady jedna cache, která se jmenuje Challenge na jezerní hoře. Pozor! E Teď zabruu se možná trošku jako někam jinam. Tak ale ta Challenge Cash není umístěná přímo na jezerní hoře, protože jezerní hora jako taková leží v chráněném území, nesmí se na ní vstupovat. Takže tam nevstupujte celoročně, je tam přístup uzavřen, protože tam hnízdíte třev, takže se tam celoročně nesmí. Takže dodržujte to, není tam ani žádný keše, nemá cenu tam vstupovat ale ta cache, Leží úplně trošku někde jinde. Uh, ta jezerní hora je jako taková někde v těchto těch místech. Vidíte, že ta cache je někde jinde. A já si rozkliknu ten listing a tady vidíte tu výzvu. V relativně snadný přístup keši nahrazujeme nestannostní podmínek. Toto cache je takzvanou challenge keší, Tady keší, kde musíte splnit určitou výzvu. Naše výzva je následující. Abyste si mohli zalogovat cache, musíte nejdříve nalézt 10 vrchlový keší na různých horách o výšce alespoň 1000 metrů výborně. Krásně to koresponduje s tím naším příkladem. Počítají se skutečné vrcholové keše s tematickým názvem, dokonce s názvem, to znamená názvem kopce. Uznáme pouze vrcholové keše, jak, ne jakékoliv na tisíc metrů. To znamená, musí to být konkrétně ta keš k tomu danému vrcholu. Asi jasné na vysvětlení. Pro inspiraci můžete využít stránky tisícovky CZ. Uznáme pouze tradiční keše, art keše a virtuálky. U ostatní bychom neměli možnost kontroly. Keš může být i vaše vlastní, pokud vám tedy přijde, že ve vašem okolí je takových keš málo, můžete si nějakou založit. Počítají se všechny keše splňující předchozí podmínky, tedy i ty nalezené před publikací této keše. No, to tak většinou bývá. A tady je nějaký doplňující text ještě k tomu, který si můžete prostudovat. Kdyby to někoho zajímalo, tak číslo té keše je teď tady takhle nahoře. Vy se můžete podívat a třeba se na něj vypravit a budete mít jednu Challenge Cash. Třeba už to máte všechno splněno, to, co se uvádělo v tom popisku. Jo, takže tohle to je uh, krásný, uh, krásný příklad Challenge Cashe. No, nezapomínejte na obtížnost, na terén, na atributy. Já jsem moc rád, že jste sledovali tenhle díl. Uh, od blogu www xyz o typech keší a příště se podíváme zase na nějaký další typ. Na výběrech máme ještě hodně, tak já se teprve rozhodnu, co zveřejníme. Možná to bude něco technicky zajímavějšího, ať trošku přeskočíme od těch papírových nebo od těch jednoduších na něco maličko složitějšího. Tak a budu se těšit znova, uh, znova naslyšenou, vlastně naslyšenou, protože se nevidíme a přeju vám, hezký odlov, Tomíček, ahoj.